Dobrodošli in lepo pozdravljeni v novi epizodi Sladke akademije. Moje ime je Sašo in danes bomo pripravili eno izmed bolj prepoznavnih slovenskih sledic. naredili bomo čisto prave kremšnite oziroma kremne razine. Zdaj niso ravno bleske, ker njihovega recepta nimam, je pa recept tak, ki ga uporabljam tudi sam in vam garanteram, da čisto vedno fantastično uspejo. Te prava kremšnita more tober zamigati, ko jo zatresemo. In da dober zamiga, je pomembno, da pravilno pripravimo slašičarsko kremo. Te kremi bomo umešali še stepene beljake, stepli bomo smetano, spekli dve plesti listnatega testa in vse skupaj sestavili. Simple kot kremšnita. Peke kremšnit se lotimo tako, da najprej pripravimo listnato testo. Mi bomo uporabili kar dva zavojčka kupljenega listnatega testa. Fino je, da ga vzamemo iz sledilnika tik preden se bomo lotili dela, ker ko je testo hladno, se lažje vala in nasplošno lažje oblikuje. Sedaj bomo tole testo med dvema peki papirema razvalali na dimenzijo, ki je malce večje od našega pekača. Naš pekač je pa velik 38 x 25 cm. Večje mora biti pa zato, ker se bo testo med peko malce skrčilo. testo razvaljamo med dvema peki papirjema. Prestavimo na pekač in dobro prepikamo z vilicami. Takole, testo je zdaj pripravljeno, da gre v pečico. Pečemo ga pri 215 stopinjah najprej 5 minut, potem temperaturo znižemo na 180 in ga pečemo še 15 minut in na koncu temperaturo spustimo še na 160 stopin celzija in ga pečemo nekaj do 10 minut, odvisno, kako bo testo pečeno, kar je pa tudi zelo odvisno od naše pečice. Na enak način spečemo obe plasti testa, pa brez ventilacije. Testo sedaj popolnoma opledimo, ga obrežemo na velikost pekača in ga prestavimo na pekač. Testo je sedaj v pekaču, lepo se hladi in čas je, da pripravimo kremo za naše krem šnite. Osnovna krema za kremšnite je slišičarska krema, kateri umešamo stepene beljake. Potrebovali bomo samo jajca, mleko, moko, sladkor in panilijo Popolnoma preprosto, kajne. ne. Najbolje, da kar začnemo tako, da jajca ločimo na rumenjake in beljake. Jajca ločimo na rumenjake in beljake. Dobro je, da so vse sestavine segrete na sobno temperaturo. K rumenjakom prilijamo 2 decilitra polnomastnega mleka. V skledo presejemo moko in vse dobro zmešamo. lonec dodamo preostalo mleko, semena in strok vanilije. Dodamo še vanilijev sladkor in začnemo segrevati. Segreli bomo skoraj do vretja. Na tej točki k mleku dodamo še 100 g sladkorja in pa dva zamaška ruma. Od tukaj dalje je pa zelo pomembno, da imamo pripravljene vse sestavine. Kajti, ko bomo enkrat začeli kuhati kremo, bomo morali hkrati pripraviti še stepene beljake. Jaz bom to počel istočasno, zato ker imam kuhinskega robota, ki bo pač sam stepal beljake. Če pa tega nimate, vam priporočam, da beljake stepete na tej točki zdajle, tako da jih boste imeli pripravljene za vmejšato kremo, ko bo skuhana. Pa karakcija. Beljake in sladkor stresemo v skledo mešalnika in stepamo do mehkih vrhov. V mes pa se vrnemo k kremi. Vroče mleko z zajemalko počasi prilivamo k rumenjakom in ves čas mešamo. S tem bomo rumenjake temperirali, dodamo pa nekje tri zajemalke vročega mleka. Naši beljaki so sedaj že stepeni in zdaj je čas, da te temperirane rumenjake počasi in postopoma ulivamo v vroče mleko. Vmes moramo vse čas mešati z metlico. Potem, ko tole noter vse ulito, moramo maso segreti oziroma kremo segreti skoraj do vretja, potem pa znižamo ogen, nekje jaz bom kuhal na 7 sedemki in Kuhamo še 6-7 minut, toliko, da se krema zgosti. Lahko pa tudi poskusite kremo in če ima mokrsto kus, potem pomeni, da jo niste dost pokuhali, pa jo kuhite še malo dle. Uh, tole pa kar mala ne? Naša krema je zdaj skuhana. Če se vam slučajno zgodi, jaz le vidim kakšno grudico ali dve, Pene, panike, sploh. lahko date čez sedilo pa se grudi znebite, ali pa moj najljubši trik je palični mešalnik, pogledajte. tri se znebite vseh grudi. Kuhano kremo prelijemo v veliko skledo in postopoma umešavamo stepene beljake. Uporabimo kar metlico in pazimo, da v kremi ne ostanejo grudice beljakov. Vedete, <skrisa> kakšna skljeda te kreme pride, pa to sploh še ni največja porcija krem, še kar s nek delo. Tale krema je zdaj pripravljena, res moramo dobro premišljati, da se nam ne naredijo kakšne kepice, da ne ostanejo v kakšne kepice beljakov. zdaj pa preprosto zlijamo čez testo. Mm. Oh, wow. Kremo še vročo ročo in z lopatko. Džigle, džigle, džigle. Naše kremšnite so zdaj pol pripravljene, tole so še take wannabe kremšnite. Manjka jim še smetana in seveda zgorna plast testa Tole bom zdaj pokril s folijo, podamo pa ohladilnik za 3-4 ure, da se res dobro ohladi, da fajn stisne, da bomo potem lahko gor enostavno namazali še smetano. Tik preden rezine vzamemo iz hladilnika, stepemo smetano, ki jih dodamo za vojček vanilijevega sladkorja. Kremne rezine so zdaj dobro ohlajene, tik preden jih vzamemo iz hladilnika, preprosto stepemo samo smetano. Odstranjim folijo in U, krema je lepo ohlajena. Ravno toliko mora biti, da se bo dali smetano gor lepo namazati. Zdaj pa tole gor namažemo, pa pa še zadnja plastesta in smo. Smetano enakomerno razporedimo po kremi in jo izravnamo. še spoložimo drugo plast pečenega testa in ga po potrebi malce obrežemo. Zdaj, ko imamo takole uspešno pokrite kremšnite še z drugo plastjo testa, jih preprosto razrežemo na enakomerne dele. Tradicionalna kremšnita meri 7x7 cm, Čeprav sem tudi že večje edel po moje. Ampak, tale naš pekač je malce manjši in bomo naredili 6 čest. 6 Jaz sem si že lepo izmeril. Zdaj si pa samo take čist nežne zareze naredimo, tako da bomo potem vedeli kje rezati, ko bomo veno zeli splatna. Takole. razrežemo, ko so še v pekaču in jih posujemo sladkorjem v prahu. Vse, kar je ostalo, je še, da kremšnite posujemo s cukrom v prahu, polih pa kar pa je postrežemo. kar sem šel kako koliko te kremšnite stanejo. Mislim, ker sestavine so res simple. In jajca, mleko, smetana, cuker pa dva zavojata sta skupaj pride okoli 12 evrov. Ne me zdaj za čist vsak cen držati, ampak 12 evrov za 24 kremšnit. 50 centov kremšnita. To naredite, ko prije cela žlahta na piknik, boste izpadli pravi slastičari. Slastičari, no. Zdaj pa čas, da tole poskusimo. Jaz si tako vem, da so že vrhunske ker ena je že zmanjkala v mes. Mmm, ok, kremšnita, kako okay, je dobra krema, kaj da bi <laughs> po oblaki hodil. Mmm, mmm, oh, wow. čudovite so. Krema je rahla, kar na del ustih stopise, se, je fino hrosljavo, ravno prav sladke. Te naše kremšnite so malce manjše, 6 cm so, zato ker imam jaz mal manjši pekač, po pravilih bi morali biti 7 cm. To je pa to. Krem smo zdaj uspešno zaključili, poskusite jih tudi doma, pardon, kako govorim, s polnimi usti. In se vidimo naslednjič v Sladki akademiji, ko bomo pripravljali nekaj rakonskega. Čau!